بعد خمسة اعوام على توقيع الاتفاق النووي بين ايران ودول الخمسه زائد واحد والذي وضع اطاره القانوني قرار مجلس الامن 2231 حل موعد رفع حظر الاسلحه عن ايران وفقا للاتفاق يوم اعتبرته ايران بالغ الاهميه لما يمثله من تحد للاداره الامريكيه في سعيها لتخطي القرارات الدوليه فاعتبارا من اليوم اعلنت طهران انها باتت قادره على شراء اي اسلحه ضروريه او تجهيزات من اي مصدر كان من دون اي قيود قانونيه وبالاستناد حصرا الى حاجاتها الدفاعيه كما يمكنها ايضا تصدير اي اسلحه دفاعيه بناء على سياستها الخاصه واكدت انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات اللازمه لتكريس مصالحها الوطنيه ازاء كل ما يتعارض مع روح الاممي والاتفاق النووي ودعت الولايات المتحده الي التخلي عما وصفتها بالنزعه التخريبيه ازاء القرار الدولي كما أكدت أن عقيدتها الدفاعية تقوم على القدرات الذاتية ولا ترى ضرورة للتهفت على شراء السلاح مع انتهاء الحظر ولا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من عام 2007 لإيران شراء الأسلحة التقليدية وبيعها بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة، وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض حظر اقتصادي صارم على إيران إلى تمديد هذا الحظر. لكنها جوبهت لمعارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن ولإجبار الدول على الامتثال توعدت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالحظر المفروض على إيران بما فيها حظر التسليح لذا اعتبرت إيران انتهاء الحظر التسليحي عليها انتصارا للتعددية والسلم والأمن في المنطقة ويعزز التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم وأكدت أن السلاح في إيران لا. لما كان دفاعيا ولم يفتعل الحروب كما يفعل الآخرون وتعد روسيا والصين في مقدمة البلدان التي يفكر الجانب الإيراني في إبرام الصفقات معها حيث تربطها علاقات وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية